هل تم الفداء بعد موت المسيح له المجد كما قال الكتاب بدون سفك دم لتحصل مغفرة أم تم الفداء بعد القيامة بمعنى هل قيامة السيد المسيح من بين الأموات لها دور في عملية الفداء وهل كان ممكن أن يتم الفداء لو لم يقم المسيح ما نخلت الأمور وبعضيها الفداء تم تماماً بصلب المسيح الفداء تم تماماً بصلب المسيح بدليل أنه بصلبه أمكن أن يخرج النفوس الراقدة على رجاء ويدخلها إلى الفردوس في نفس يوم صلبه في نفس يوم الصلب بدليل أنه قال للس اليوم تكون معي في الفردوس فما كانش ممكن أبدا أنه إنسان يكون في الفردوس إلا لو كان الفداء قد تم أما قيامة المسيح فهدفها الانتصار على الموت واثبات قيامه المس واثبات لاهوت المسيح ان الموت لا قوه له عليه دي مش خاصه بالفداء دي خاصه بغرض اخر الانتصار على الموت اثبات لاهوت المسيح ان الموت لا سلطانه له عليه وإثبات لكلمته التي قالها أن لي نفس أضعها من ذاتي ليس لأحد سلطان أن يأخذها مني لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها عيد ما تخلطش الأمور ببعض هل يمكن أن يتم الفداء لو لم يقم المسيح وطبعا الفداء لا يتم إلا بلاهوت المسيح القيامة دليل على لاهوته لكن مش هي ثمن الخطية، ثمن الخطية هو الدم الذي سفك يوم الصلاة، يوم الجمعة. سؤال هل صحيح أن القراءة الكثيرة تؤثر على سلامة العقل؟ ده لو كان كده يبقى إحنا رحنا لا يا ابني لا، المهم نوع القراءة، لما تقرا قراية كويسة بتبني عقلك بالمعلومات اللي بتقراها، أما القراءة الكثيرة تؤثر على سلامة العقل لو كانت قراءة متعبة يعني أفكار تشتت عقلك، فإنت إختار الكتب الصالحة للقراءة واقرا زي ما إنت عايز. بيقولوا تؤثر على ايه دي؟ تؤثر على سلامة العقل وربما تشتته وتؤثر على أعصاب الإنسان وتؤدي للمرض مثل الجنون مثلا. يا ابن مين قال لك الكلام ده؟ كلام مش معقول. طب الناس المفكرين كل دول تحولوا إلى جنون؟ الناس اللي هم علماء في المعرفة دول وصلوا إلى الجنون، الأساتذة الكبار اللي بيقروا كتير، الصحفيين، كل دول وصلوا للجنون، اللي بيقول لك الكلام ده بيخوفك وكلامه مش مظبوط، بيقول ولأني هوايتي القراءة بشكل عام، وبصفة خاصة خلواتي الكتاب المقدس صغيره لا يا ابني لا مش صح ان القراءه تشتت العقل او توصله الى الجنون لا واحد بيقول ورد في انجيل لوقا ان السيد المسيح قال للرسل انظروا يدي ورجلي اني انا هو جثوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي الى آخر بيقول فهل جسد السيد المسيح بعد القيامة جسد نوراني أم جسد مثل أجسادنا بياكل إلى هو طبعاً السيد المسيح قام بجسد ممجد لكن عمل استثنائين واحد منهم ده بتاع جسوني وانظروا أكل مع التلاميذ لكي يؤمن الناس أنه قام. لأن في في أربعة 24 الفصل اللي انت جبت منه الايات دي مكتوب فيه انه لما ظهر للتلاميذ ظنوه روحا روح وفي بعض الترجمات ظنوه خيالا أو فانتا فلو كان مجرد روح يبقى الجسد ما قامش ده مجرد روح فهو اللي كي يثبت لهم قيامته قال لهم جسوني وانظروا لكن طبعا هو قام بجسد ممجد بدليل انه في الأربعين يوم دخل على التلاميذ الى العليه والابواب مغلقه. فازاي لو كان جسد عادي من لحم وعظام ما كانش قدر يخش والابواب مغلقه. وبدليل انه انه كان في اوقات يظهر ليهم واوقات ما يعرفوش هو فين. برضو دي طريقه جسد ممجد. وبدليل لما صعد للسماء الجسد اللي هو ماده لحم وعظام لو طلع الجاذبيه الارضيه تنزله لتحت لكن هو كان جسدا ممجدا لا دخل للجاذبيه الارضيه فيه ولا تقوى عليه فبس عمل الاستثناءات دي زي ما قال القديس بطرس السيدمنتي قال ان السيد المسيح في فترة تجسده على الأرض قبل صلبه كان بيثبت للناس لاهوته بمعجزات لكن بعد القيامة بقى يثبت لهم ناسوته بهذه الاستثناءات بس هي الاستثناءات لكن بعدين صعد للسماء بالجسد الممجد واحد بيقول ورد في انجيل لوقا لوقة 22-15 الآية التالية قال السيد المسيح شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم لأني أقول لكم أني لا أكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله ولكن في نفس الإنجيل إصحاح 24 آية 42 يقول الإنجيل أنهم نوالوه جزء من سمك مشوي وشيء من شهر فأخذوا أكل فهل هذا تناقض؟ لا هو المسيح بيتكلم على الفصح وطبعا السمك والشهر ما لهمش علاقة بالفصحة أبدا دي ملهاش دخل الفصح في العهد القديم يرمز إليه جسد المسيح في العهد الجديد لأن بولس الرسول بيقول في كورنثوس الأولى خمسة سبعة لأن فصحنا أيضا المسيح ذبح لأجلنا فحكاية الشهد والعسل دي ملهاش دخل أبدا واحد بيقول هل عندما يوجد موضوع ما ومشكلة تتطلب الصلاة باستمرار أي الإلحاح على ربنا في الصلاة مع العلم اني بطبيعتي غير لحوحه وعندما يوجد اي شيء اصلي مره واحده واقول للرب لتكن مشيئتك وخلصت. هل اسلوبي صحيح؟ اه صحيح كويس. هو ربنا اتكلم عن الصلاه بدون انقطاع. في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 18 وقال مثل قاضي الظلم اللي ألحت عليه الأرملة لكن خليكي حسب طبيعتك طلبت مرة وسبت الأمر ربنا خلاص مش ضروري إنك أنت تكوني لحوحة ضد طبيعتك سبتيها ربنا خلاص سؤال هل يمكن ان يدفع عشور لامه صاحب السؤال بيسال مع العلم, مع العلم بان الوالد حاليا بالمعاش والمعاش لا يكفي ويوجد اخين الى اخ ممكن تعطي من العشور لوالدتك وفي نفس الوقت تعطي جزء اخر لغيره لئلا يظن ان مجرد التزامك الاجتماعي نحو والدتك هو اللي بيخليك تدفع، ولان في ناس تانيين محتاجين مش بس والدتك، فيجوز ان تدفع من تدفع من العشور لوالدتك لكن لا تدفع كل العشور، خلي جزء ليها وجزء لناس تانيين. واحد بيقول كنت أعترف عند أب كاهن ولكن جميع اعترافاتي لم ترجع لي بفائدة فهل يحل لي أن أعترف عند أب آخر ما تقدرش تقول جميع اعترافاتي لم تأتي بفائدة على الأقل أخذت الفائدة بتاع قرايه التحليل ومغفرة الخطايا أنت لعلّك تقصد الإرشاد والسير في طريق ربنا ما فيش كاهن هيرشد إلا في طريق الخير. هي المسألة لا لا تتوقف على الكاهن فقط، إنما لازم أنت تبذل جهد. يعني مش بس تعترف وتمشي زي ما أنت، لازم تبذل جهد. لازم تضغط على نفسك. زي ما قال بولس الرسول لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. فانت لازم تجاهد يا حبيبي ما تقولش ان العيب في الكاهن واللي اعترف ما جابش نتيجه العيب فيك انت انك ما مشيتش مظبوط ما ضغطتش على نفسك ما حاربتش الشيطان واحد بيقول هل يصح لصاحب العمل ان يجبر السكرتير على انها تجزى في ردها على التليفون وهل كسبها يحسب لها خطيه ام لا؟ طبعا خطيه خطيه ليها وخطيه لصاحب العمل هي السكرتيره زي ما تعود صاحب العمل عودته انها تقول حاضر وتكذب هيمررها على كده على طول قالت له ضميري بيتعبني وما اقدرش هيقول يبقى الموضوع ده ما ما كلفش بيه السكرتيره دي علشان نها ضميرها تعبها فاكلف بيه حد تاني لكن انت زي ما بتعوديه وفي ردود توصل اللي هو عايزه بدون كده بدون كده زي مثلا واحد يسال على صاحب العمل تقول له ممكن تتصل بيه بكره ممكن تتصل بيه بعده وما كدتش قالت موجوده المسؤول بيقول توجد اوراق مكتوبه فيها معجزه حصلت ومطلوب ان تكتب ثمان مرات وتوزع 14 مره ولو لم يحصل هذا تقع في خطر كل ده دجل دجل ما تمشيش عليه. يعني القديسين لو ما كتبتش معجزه ليه 14 مره يعمل لك مشكله ده ما يبقاش قديس، يعمل مشاكل ليه؟ وناس كتير عملوا الحاجات دي في اعياد مارجرجس او العدرا وطبعا كل ده دجل. ده ان ضميرك تعبك تيجي في كنيسه على اسم القديس ده وتنور شمعه او تصلي قصاد ايقونته وتاخد بعضك وتمشي. لكن تكتبها 14 مرة وتوزعها على الأشخاص وكل واحد من ال14 يكتبها 14 مرة. تبقى إيه دي؟ 156 على المؤازرة مش هتخلص. لا لا لا.